«Kjære mamma og pappa, det er nesten 20 år siden jeg kom inn i livet deres. Dere sa at å få meg var den fineste gaven dere kunne tenke dere. Men det var noe som ikke stemte. Barnet deres kunne ikke høre. Folk sa at dere, at vi, bare måtte leve med det. Godta det som det var. Men det ville dere ikke.» Det ville det som är bäst för barnet deres, och tog en modig avgörelse om en revolutionerande behandling. Ett litet mirakel implanterat i vart och öarna mina. Jag var bara 2 år gammal, men jag husker fortsatt den dagen då da lyden. Kom in i mitt liv Den gangen ga dere meg ikke bare muligheten til å høre, men til å snakke, lære, uttrykke meg og gjøre det jeg liker. Tusen takk, mamma og pappa, for at dere ga meg den fineste gaven jeg kunne tenke meg.